ті архіви, будинок спочатку підпалили, а потім підірвали. Третю 3D-табличку встановлять на привокзальній площі. Вона проєктуватиме колишні будівлі залізничного вокзалу, збудовано у 1872 році. Спеціально для того був найнятий архітектор,